Володимир прийшов на відкриття центру, щоб здати кров, з якої одразу відокремлять плазму. Чоловік має першу групу крові і вже раніше був донором. Вважає, здавати кров корисно для організму. Почистити трошки, не знаю, корисно воно. Ну, може моя кров комусь допоможе, тому вирішив прийти здати. Я вже здавав від цього в станції переливання крові. Костянтин Єфименко, засновник компанії виробника препаратів з плазми, розповідає, центр плазми у Хмельницькому налічує 17 донаційних крісел і за день тут можу можуть прийняти до ста донорів. Людмила спеціально приїхала до Хмельницького з-під Волочиська. Жінка хоче допомогти тим, хто потребує препаратів плазми. Хочу допомогти, я знаю, що -то воно таке і тяжко, і хоче допомогти. Раніше колись здавала, так. ну, в Хмельницькому ще жила, в Хмельницькому то здавала два рази. Виконавчий директор Хмельницького відділення Центру плазми Людмила Щербатюк каже, спочатку потенційний донор здає кров на визначення групи та загальних показників, потім його оглядає лікар-терапевт, збирає дані анамнезу про стан здоров'я. Чим хворів, хронічні, гострі захворювання виключаємо, донор повинен бути абсолютно здоровий, без так, так, без гострих захворювань, без хронічних захворювань. Після опитування лікарем-терапевтом детально про стан здоров'я донора відбувається спрямування донора в донаційний зал, де і відбувається сама здача плазмоферез. Хмельничанин Андрій завершив процедуру здачі плазмі крові і став першим донором центру. Розповідає, раніше вже здавав кров. Разів п'ять точно. Це, ну. Я не можу зараз згадати, скільки зараз було, бо і дзвонили, і виїжджав в поліклініку, бо потрібно було е, допомогти пацієнту. У мене, мене перша кров, то тобто, є рідкісна, да, да, перша група. І ну, ситуації, коли дзвонили, і я виїжджав, здавав кров потрібна для операції. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції області Ганна Стримбіцька прийшла на відкриття центру з колегами. Каже, патрульні систематично здають кров, так як зараз війна, ми розуміємо, що кожна краплинка крові є дуже важливою, і наша кров може воювати. Тому, звичайно, ми з задоволенням долучаємося до даної процедури, до даного заходу. Костянтин Ефименко каже, 100% забезпечує військові шпиталі таким препаратом, як альбомін та іншими важливими замінниками крові. Додає На виготовлення 100 мл альбоміну йде один літр плазми крові. У нас середня донація 0,750 мл, тобто фактично скільки 1,3 донора. Для того, щоб виробити 100-мм флакон, це 20-відсоткова концентрація, це буде 20 грамів. Плазма приїжджає на завод, де витримується карантин три місяці, додатково тестується на всі вірусні інфекції, і після цього йде завантаження, промислову переробку. Тобто сам біотехнологічний процес виробництва препарату займає трошки більше двох тижнів. За його словами, впродовж 2022 року компанія безкоштовно передала у військовій шпиталі препаратів на суму два з Половиною мільйона доларів. Планують допомагати й надалі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.